طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية الله عز وجل غضبه شديد وعقابه أليم فعندما تزيد المعاصي في قوم ثم لم يتوبوا يتوعدهم الله بعقابه وعذابه ففي اخر الزمان سيهلك الله الظالمين والكافرين ويمسخهم قرده وخنازير فالويل ثم الويل لمن يثير غضب الله وسخطه وانتقامه وقع في هذا الزمن الكثير من الخسوفات والعذاب التي أوقعها الله عز وجل في أماكن متفرقة من الأرض وهي تخويف من الله عز وجل لعباده وعقوبة لأهل البدع والمعاصي كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه سيكون في اخر الزمان اناس سيحولهم الله كرده وخنازير وهم العصاه من اهل المعازف وشارب الخمور فيخسف الله عز وجل بهم ويمسخهم في اخر الزمان فيا امه الاسلام لقد انتشرت المعازف والاغاني المحرمه وقد انتشر الزنا وزاد شرب الخمر وزاد العصاه ولا يهتم الكثيرون بالاسلام ويستهزئون به فأفيقوا يرحمكم الله فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر أي المكذبين به وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور فسيقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين والعاصيين وسيعجل بعقابهم فتخرج نار من قعر عدن وتنتشر في الأرض كلها وذلك من أجل حشر الناس من المشرق إلى المغرب فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم النار من كل جانب إلى أرض المحشر وهي أرض الشام ومن يتخلف تأكله النار وستحرق العاصين والكافرين وذلك بعد أن تزيد الفتنة في الأرض أما الصالحون يحشرون راكبين كاسين راغبين وراهبين رحمة من الله وفضل ومن دونهم في الصلاح يتعاقبون على البعير وبعدها سيوجد آخر رجلين سيكونان في المدينة سيحشران وسيكون رجل من مزينة وآخر من جهينة فيقولان أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس